Негода на Хмельниччині. Енергетики відновлюють електропостачання в частині населених пунктів. Та що прогнозують метеорологи щодо подальшої погоди в області? Від сільськогосподарської техніки до вибухотехнічних костюмів. Як хмельницьке підприємство стало виробником військової амуніції? Збирають перший врожай огірків. Училище у Хмельницькому облаштувало теплиці та вирощує овочі за голландською технологією. 18 людей із різними травмами були доставлені до Волочиської Центральної районної лікарні внаслідок аварії автобусу «Неоплан». Про це Суспільному телефоном розповів директор лікарні Віктор Чубар. За його словами, троє травмованих нині перебувають у реанімації в стані середньої важкості. Їх стан стабілізується. Усі інші дорослі були доставлені до різних відділень травматологічного і хірургічного профілів. Також до лікарні потрапили двоє дітей віком 9 та 14 років. Їх стан задовільний. Нагадаю, сьогодні, 28 березня, в аварію потрапив пасажирський автобус. ДТП сталося на Волочищенні, За словами начальниці сектору комунікації поліції Хмельницької області Інни Глеги, попередньо встановлено, що водій автобуса не опланов з полученням Варшава-Одеса, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, після чого автобус перекинувся. За інформацією поліції, у салоні автобуса було 25 пасажирів, серед яких – двоє дітей. 250 населених пунктів були знеструмлені станом на 15 годину внаслідок сьогоднішньої негоди на Хмельниччині. Про це Суспільному Хмельницький розповіла заступниця директора зі зв'язків з громадськістю «Хмельницькобленерго» Олена Гриневич. Найбільших ушкоджень зазнали мережі Ізясловської, Старокостянтинівської, Красилівської та Віньковецької громад. До аварійно-відновлювальних робіт залучили 76 бригад та 149 одиниць техніки, розповіла Олена Гриневич. Вона говорить, порив частий вітер і далі завдає ушкоджень електромережам. Енергетики продовжують усувати наслідки негоди. Інформацію про пошкоджені електромережі, каже Олена Гриневич, треба надавати до кол-центру «Хмельницькобленерго» і ні в якому разі не торкатися проводів та не підходити до них близько. Сьогоднішнє погіршення погодних умов, за словами начальника обласного центру з гідрометеорології Юрія Вороновського, є типовим явищем для березня. Зокрема, зниження температури, каже, спричинене виходом активного південно-західного циклону. Циклон сьогодні вранці проходив через центральну територію України. І коли Хмельниччина опинилася в тиловій його частині, почався такий заток холодного повітря з північних районів. Тому температура повітря стрімко почала знижуватися, і той дощ, який випадково вночі стрімко перейшов в сніг, мокрий сніг з таким незначним утворенням снігового покриву. За словами Юрія Вороновського, завтра циклон покине територію області та холодна погода зберігатиметься. Пориву вітру подекуди сягатимуть 15-20 метрів за секунду. 30-го числа ми очікуємо короткочасне припинення опадів. Цього дня ми чекаємо, що буде погода без істотних опадів. Вітер трошки стихне, проте вночі, ще за рахунок прояснень, буде доволі холодно, від 3 до 8 градусів морозу. Вдень вже розпочнеться адвекція теплого повітря, і температура підвищиться до 5-10 градусів тепла. Ну, і починаючи в з п'ятниці та на вихідні дні ми очікуємо подальше підвищення температури повітря. І вже в неділю вона становитиме вночі 1,6 градусів тепла в день 9,14 градусів тепла. Щоправда, в ці дні, починаючи з п'ятниці та на вихідних днів, ми очікуємо погоду з невеликими дощами. Сьогоднішня денна температура, порівняно з вчорашнім днем, знизилася на 10 градусів. Пориви вітру, розповів Юрій Вороновський, в області сягали до 20 метрів за секунду. Внесення змін до бюджету – головне питання порядку денного, яке розглядалося на позачерговій 25-й сесії міської ради. Про це розповів хмельницький міський голова Олександр Семчишин. За його словами, цьогоріч є перевиконанням бюджету по першому кварталу. Частина заощаджених коштів залишилася з минулого року. Їх сьогодні перерозподіляли. Сьогодні ми виділили 103 мільйони гривень для наших військових частин, які базуються в громаді силових структур і загалом, Сума, яка виділена на підтримку військових в цьому році, складає вже 141 мільйон гривень. Добротна сума в цьому році передбачена на заходи на розбережені термомодернізації. Це майже 200 мільйонів гривень. Це та ж додаткова сума до тієї, яку ми виділяли на початку року. Утеплення і повна термомодернізація шести навчальних закладів, а також корпусів міській лікарні, інфекційній лікарні, корпусів в закладах соціальної сфери. Понад 200 мільйонів гривень виділено на підготовку по суті до нового опалювального сезону 100 мільйонів гривень ми виділили на капітальні ремонти і будівництво нових укриттів ми плануємо збудувати 12 нових укриттів 181 мільйон гривень виділені на придбання спецтехніки і комунальної техніки в тому числі 10 нових автобусів які будуть працювати на маршрутах нашого міста 12,5 мільйонів гривень виділено на оздоровлення дітей Два з половиною майже мільйони гривень виділено на програму підтримку волонтерства і громадських ініціатив. 17 мільйонів гривень виділено на житловий фонд, зокрема це капітальні ремонти рівтів, ремонти дахів по співфінансуванню. 72 мільйони гривень додатково виділені на ремонти медичних закладів і понад 30 мільйонів придбання нового медичного обладнання. Понад 50 мільйонів гривень ремонти в закладах освіти». Підприємець Смельниччини Сергій Міняйлук до війни виготовляв сільськогосподарську техніку. З початком бойових дій в Україні переформатував підприємство під виробництво засобів захисту та тактичного спорядження для військових. Я займаюся з 2014 року з різними тактичними речами, бронезахистом, там бронюванням автомобілів, мішенями. Ну, там, де літають пулі, ми їх зупиняємо. Да? А перший бронежилет з'явився в 2015-му, потім, то була бронепластина, потім був кожух, бронежилет, а потім ми почали робити тактичне спорядження. У перші місяці широкомасштабного вторгнення підприємство працювало цілодобово. Директор розповідає, нашим захисникам катастрофічно не вистачало засобів індивідуального захисту, зокрема, бронежилетів. Любий бронежилет складається з двох речей – це кожух, саме чехол, його функціонал, який він розміщує, самі бронеелементи. Потрібно розуміти, що бронежилет – це все навсього підняття шансів, якісний бронежилет, правильно одітий бронежилет і знання, як захищатися, тобто вони дають сукупності захист, Ну що має бути вдача, напевно. Ворога потрібно знати не тільки в лице, але й мати уявлення, як і чим екіпірований російський солдат, каже Сергій. Деколи приходиться тестувати такі речі, це якби трофейний бронежилет, з Луганської області. Ну, так бронежилет ворога. Це таке, бо калька на щось американське, але вже в російській реалії з китайських матеріалів. Скажу так, що ворога не потрібно недоцінювати. Вони працюють, нам потрібно працювати більше. І я не можу зараз сказати, що там ну, так би, чмобіки і, і спорядження неякісне. Є якісні речі. Є речі, які якісніші, що в нас. Нам є над чим працювати. Компанія Сергія співпрацює з силами спеціальних операцій, а також з усіма підрозділами ЗСУ, які беруть участь у бойових діях. Хмельницьке підприємство розробило і виготовляє власну модель бойових штанів з інтегрованим захистом коліна, а також вибухотехнічні костюми, говорить виробник. Ми почали робити більш серйозніші речі, це вибухотехнічні костюми, да, там, тобто, які захищають людей від підривів е, мін, там, саморобних вибухових пристроїв тощо. Тобто в світі е, ну, шість компаній займаються типу, цією історією, так, щоб комплексно зробити в двох видах і повний цикл виробництва. Ну, шостами. Сергій каже, в умовах війни багатьом цивільним людям, аби подбати про захист життя своїх рідних, довелося в тій чи іншій мірі стати спеціалістами з засобів індивідуального захисту. Говорить, потрібно мати знання, аби не потрапити на гачок шахраїв. Єдине, що потрібно однозначно в цьому розуміти, це прив'язувати до слова засоби індивідуального захисту, прив'язувати слово відповідальність. Відповідальність виробника, відповідальність продавця. Мені дуже прикро не зрозуміло, чому українці, до прикладу, коли купують телевізор, їм кажуть, ось там паспорт, а що відноситься до засобів індуального захисту, наприклад, до шолом, бронежилет. На превеликий жаль, ми тут з легкістю піддаємося на якийсь інтер'єр. Помилка в виробництві цих речей може коштувати комусь життя. На наше прохання Сергій погодився наглядно показати захисні властивості китайського трофейного шолому. Це просто не скільки те, скільки було розуміння. Ціна питання може бути життя. Тут майже пробиття, щось що, що, що, але ось це потрібно пам'ятати і розуміти. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Це навчально-виробничий комплекс вищого професійного училища номер 11. Тут на 600 квадратних метрах теплиці комплексу ростуть 1100 пагонів огірків, розповідає першокурсник, що навчається на овочівника, Владислав Завротний. Хлопець каже, у теплиці майже щодня. За нами закріплений ряди на яких ми працюємо, ми повинні підв'язувати огірки, збирати огірки, Кожний раз ми повинні протирати жолоба, самі мати, на яких рослини, щоб це все було гігієнічно і не розвивались ніякі хвороби. Першокурсниця Олександра Воробйова відповідає за третій ряд. За її словами, у кожному рядку – 100 пагонів, огірків. Таких рядків у теплиці – 11. Ми підливаємо мати, в кожному маті має бути по 16 літрів води. Ми миємо жолуба, підливаємо, все. Ми обриваємо, пасинкуємо, калібруємо. Посинкуємо – це ми відриваємо всякі зайві листочки, так що воно не розросталося, а рослицький верх. Майстер виробничого навчання Людмила Забормеха поливає рослини. Каже, частота поливу залежить від погоди. Якщо сонячна погода – до 10 разів, якщо у хмурого погоду – до 6-8 разів. Під одну рослину ми маємо дати до 100 грамів поживного розчину. У гірки ростуть січня, розповідає старший майстер Галина Дмитрук. Ми спочатку їх висаджуємо на висаджуємо. Січень, лютий, березень – вже березні не починають давати плоди. За словами Галини Дмитрук, у теплиці ростуть виключно огірки. Огірки з другими рослинами не можуть бути. Ми в день можемо збирати 10-15 кілограмів, поки. Якщо б урожай, урожай хороший був, то ми можемо з рядочка збирати кілограм 10 кілограмів. Тепличний навчально-виробничий комплекс збудували кілька років тому, каже директор вищого професійного училища номер 11 Василь Селізар. Декілька років тому це була площадка, площадка яка не використовувалася, але сталося так, що був запропонований проект, проект Європейського банку реконструкції та розвитку по співфінансуванню. Це тепличний комплекс площою 600 метрів квадратних, який практично збудований з обладнання нашого італійського, в якому застосовуються голландські технології. За словами Василя Салізара, перед початком роботи теплиці вивчали досвід українських підприємств, виробників та аграрних вузів. Понад півтора мільйона ще потрібно коштів, для того, щоб зробити повністю мікроклімат автоматичний. На сьогоднішній день ми допрацювали власними силами і і зробили таким чином, що у нас підтримується мікроклімат ручним способом. Керівникам соціальних та навчальних закладів Василь Селізар проводить екскурсію теплицею. Одна з її учасниць розповідає, чому вони сьогодні тут. Побачити, як ростуть, як зароджуються ці огірочки. І сьогодні наші діти будуть ласувати, і ми будемо дякувати. Центру професійно-технічної освіти сфери послуг нині передали першу партію огірків, каже директорка закладу Евеліна Царьова. З перших днів війни, майже рік, ми здійснюємо комплексний обіди для внутрішньопереміщених осіб. І саме співпраця з вищим навчальним закладом відбувається в напрямку передачі овочів, які виготовляються в даному закладі, для приготування комплексних обідів. Нині у теплиці ростуть два види огірків, каже директор училища. Це є довготілий огірок і є огірок корнішон. Десь серпня місяця ми спробуємо висадити вже помідори. Плануємо на сезон, практично до кінця навчального року, забезпечити школи нашого міста такою відвиновою продукцією, яку сьогодні ми вирощуємо тут. Ми провели Експертизу і наша продукція будемо говорити визначена як придатною, в якій немає жодного грама нітритів, нітратів, тому вона екологічно чиста. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.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 Сьогодні дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільний спорт. У студії для вас працює Юлія Пазенко.